Teams-tukitiimiin liitytään Moodlen kurssialueen etusivulla olevasta linkistä. Lisää rakseruutuun kohdassa Muista tämän valinta MS Teams-linkeille. Valitse Avaa linkki. Klikkaa Liity. Kurssin opettaja hyväksyy liittymisen tukitiimiin. Jos Teams ei ole asennettuna, voit asentaa työpöytäsovelluksen tässä vaiheessa. Voit myös avata Teams-sovelluksen selaimessa. Puhelin. Teams-tukitiimiin liitytään kurssialueen etusivulla olevasta linkistä. Voit lähettää liittymispyynnön Teams-sovelluksessa tai selaimella. Napauta Liity. Kurssin opettaja hyväksyy liittymisen tukitiimiin.